مشاهدينا الاعزاء <الله> السلام عليكم ورحمة الله كما تشاهدون الصورة الصورة غنية عن التعبير وعن التعليق كما تشاهدون المشاهدين الاعزاء الواد الحمد لله داز واد القيز الوليدات يلعبوا اللهم شاهد اللهم بارك وتقول لنا شي على الخير هذا الحمد لله على هاد الساعة سيحملنا الله على هاد الساعة الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربنا الله يعطي الله خيرات ويا رب احمدنا باشرنا يا ربي والله تبارك الله الايام كان الحاس سخون سبحان الله العظيم وشتي في الليل تسمى الامطار الحمد لله ومطار الخير الحمد لله وشوف الصدار الحمد لله جاي كانت خضار الله تبارك الله الصدار جاي كانت الحمد لله والناس فرحانه دابة. دابة والوليدات كيلعبوا كي الحمد لله والله الا فرحانه بير الناس بير الحمد لله وحنا كاع كاملين فرحانين تبارك الله اللهم آمين يا رب يحميناك يا ربي لك الحمد والشكر والله الا واد القيز هذا والله الا واد القيز هذا واد القيز هذا كاب في سمي شو كاب في واد عادت لي الحياه سبحان الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله زين يا ربي احمدنا يا ربي الله تبارك وتعالى اللي يعطي خيرات الحضاره هذه فواحد الساعه والله واحد الساعه والله ما كان الواد قاحل ها انت تقال بغيار جات والله يا عمري وحنا كنفرحوا بهذا المال الحمد لله وكنفرحوا بهذا الخير الحمد لله زين فرحانين نحن والوليداتنا اللهم لك الحمد يا ربي لك الشكر اللهم لك الحمد يا يا ربي لك الشكر يا ارحم مولاي دينا الله يجازيك آه، انت كما تشاهد اريد باقا الناس جايين اريد ثوما غاديين الحمد لله متشاهدون مزيدين الاعزاء الواد الكيز مدينه السمارة مدينه السمارة هذا الواد دابا هذا هذا الواد سميتو الواد الكيز هذا هو اللي كفوات الساقي هذا الواد هذا اه هو الساقية الله العظيم. العبد اللهم بارك يا اللهم بارك يا الله نعم الله, مبارك يا الله. الله, مبارك يا الله. الحياة إلى واد الكيز من جديد، اللهم بارك يا الله، الحمد لله نعمة كثيرة هذيك. عرفت عندك عندك كيكون شي عود تما ولا شي حاجة عندك. اللهم بارك يا الله اللهم بارك يا رب اللهم بارك يا الله <تصفيق> اللهم بارك يا الله سبحان الله العظيم تا الميزات راه شق يوم السر خير سبحان الله نعمه الله سبحانه وتعالى الحمد لله على هذه الذي ينعمان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله الواد تيز منظر رائع بمدينة سماره واد القيز. ايه واد الكيز ذكريات مع <تصفيق> شريف. صحيح <تصفيق> للشباب ولاد سماره نساء ورجال كبار وصغار شهيتي لكم كنشارك معكم هذا الخير تبارك الله النعمه ديال الله سبحانه وتعالى امطار تساقطت البارح الليل واليوم صباح الواد ديز هنايا هذا هو واد كيز مشاهدين الازاء ايسمار الفوق راه المدينه ما كتشاهدو مدينه الفوق هو والواد هنا ها هو ديز الزعرهين آه يرعوا اللهم بارك يا الله الاشجار عادة استخرت من جديد سبحان الله العظيم شكي سبحان خضار واحد من هناك قال شاني غادي يولي شي كامل يباليك الوجه كله كله خضر سبحان الله العظيم خير سبحان الله اللهم بارك يا الله احباب كي جاكم الفيديو هو هذاك نتمنى يعجبكم هاد الصور يعجبكم هاد المنظر الزوين صورنا صورناه الصباح وتهيئتي لكم والى فيديو قادم ان شاء الله غيكون الفيديو ديال واد الساقيه ان شاء الله غادي نمشي له دابا ان شاء الله نصور لكم واد الساقيه ولقاؤنا ان شاء الله في الفيديو ديال واد الساقيه تحياتي لكم والسلام والى فيديو قادم ان شاء الله